Щодо оперативної обстановки, яка просто зараз ситуація у Бахмуті, чи ведуться обстріли з боку окупаційних сил, чи намагаються штурмувати українські війська? Я прошу вибачення, ви, мабуть, не тому подзвонили гостю. Я про оперативну ситуацію в Авдіївці вам можу доповісти, тому що Пане Максима, я фізично не вхожу з Авдіївці. І можу лише, а про Бахмут я, я вам можу лише розказати по, зі слів своїх побратимів, як з Легіону Свободи, так і інших. Тому моя інформація щодо Бахмута може виглядати некоректно. І будь-яку інформацію про Бахмут я можу повторити слова речника. Вони збігаються з реальною ситуацією. І хлопці, мої друзі, які в Бахмуті, які в різних батальйонах від Нацгвардії до ЗСУ, вони кажуть о, приблизно одне і те саме. Тому що є бої, є складні ситуації, але локальні успіхи Кацапні були ліквідовані в більш чи меншій мірі біля Бахмута. Будь ласка, пане Максиме, щодо Авдіївки, теж надзвичайно важкий напрямок російсько-української війни. Окупанти теж без намагаються його штурмувати. Яка оперативна ситуація там? Оперативна ситуація складна. Ті локальні успіхи, які були досягнуті кацапськими збройними силами, поки що зупинилися. Наші вояки мужньо, скажімо так, стабілізували фронт в обох напрямках, тому що наступають на Авдіївку з двох напрямків, намагаючись взяти її в кільце та оточити, а також здійснюють постійні обстріли позицій і самого міста. За день по місту може бути обстрілів стандартно від 10 до 30 з великою кількістю там за останній Зараз ворог повернувся до використання так званих флешек. По старому Шапнельці це повітряні підриви з великою кількістю дрібних елементів, які е, призначені для ураження живої сили. Ці самі флешити вони використовують, обстрілюючи е, лісопосадки, які є навколо Авдії, в надії, що там е, наша піхота, е, вони, мабуть, звикли, що вони свою піхоту кидають в поле, там якийсь ліс, і так само, ні, наша піхота в захищених нормальних бліндажах. тому... Хай використовують, ми тільки за. Щодо інших, іншої ситуації, використовується авіація, Використовується важке озброєння, арта, міномети постійно ідуть стрілецькі бої. Ці зайди, скажімо так, не, не припиняють намагань штурмувати. Певний час тут сформувався навіть такий періодичний періодичність їхнього наступу. Було два дні вони наступали, а досить активно. З великим застосуванням арти, піхоти через два дні вони відпочивали. Потім знову два дні наступали, два дні відпочивали. Я думаю, це було пов'язано з тим, що наші хаймерси досягали їхніх складів і вони не встигали просто довозити бика, піхоту, там живу силу. Тому їм треба було два дні перепочинку. Але в один із таких е, періодів наша авіація дуже вдало відпрацювала і ми мали скажімо так, відносний спокій тут в Авдіївці десь ну, так пару днів вони просто там дрібно обстрілювали кількісно мало і так далі але обстрілювали в Авдіївку, але не з такою інтенсивністю. Тому я хочу сказати, що дуже на своїй шкірі, так би мовити як кажуть в народі, ти можеш відчувати вдалу Вдалі дії своєї авіації, черти. Наша авіація вдало е, попрацювала і ми майже тиждень мали ну, відносний спокій. Тому дякую нашим всім е, і Збройним силам, і всім, хто от, в даному патру авіація за таку чудову роботу. Низький клін звичайно, перед нашими захисниками та захисницями. Пане Максиме, ми в ефірі обговорювали, що росіяни нібито вже з меншою охотою, так, з меншу, меншу кількість авіації на фронті застосовують. Чи так це насправді? Ну, по моєму напрямку, я бачу вдале застосування нашої авіації. І от якраз, бачите, прямо передагадуючи ваше питання, я вже розповів а, активні і вдалі дії нашої авіації. Щодо застосування ворогом, є постійні попередження в відповідних, так би мовити, групах, яких і, і ми перебуваємо, як захисники Авдіївки, чи як я, як командир, щодо можливості застосування авіації, їхньої, щодо можливості застосування їхніх безпілотників, шахедів, С-300. Ви бачили, знову відновилися обстріли Краматорська з С-300 прилетіли. Тобто авіація їхня застосовується, але в нас є ППО, яке достатньо вдало проти них бореться. І тому доцільність застосування, як би там я не зневажав Кацапню, але все-таки застосувати просто авіацію, щоб наше ППО збило, я думаю, навіть на це в них все-таки розуму вистачає. Їм легше кинути зеків на убой і, так би мовити, а не втратити 30 мільйонів літак. Пане Максиме, дякую, що в таких складних умовах долучаєтеся до нашого ефіру, розповідаєте все, що відбувається в Авдіївці. І, звичайно, бажаємо вам перемоги і, бажаємо, і чекаємо вас вже вдома, живими та неушкодженими. Максим Морозов, без Легіону Свободи, майор МВС, був з нами на прямому зв'язку.